Жителька Одеси Наталя Жукова приїхала до Маріуполя 20 лютого, аби відвідати рідних. Жінка каже, там 24-го почалися обстріли і можливості повернутися додому довгий час у неї не було. Вчора Наталя разом із дітьми дісталася до Запоріжжя. Сусіди почули, що збирається колона і швидко зібрались, у кого були автівки. Дві жінки. Їхало три родини, діти були маленькі. Їй не було й трьох років – Сашка. Йому виходить три роки, доньці – шість, і ще двом – по 13-14 років. Ми їхали три доби сюди. Ми першу добу встигли лише доїхати до Бердянська, потім ми із Бердянська встигли до Такмака доїхати. І ось на третій день ми тільки сюди дістались». А в Бердянську, де ви залишалися? В машині нас, чи ні, нас прийняла сім'я. Нас прийняла родина, велика їм дяка. Правда, нас було дев'ять осіб, і нас прийняли, нагодували, дали навіть одяг. Це незнайомі не знайомі люди. Ні. Так? ні, не знайомі люди. Абсолютно, за словами Наталії Жукової, коли були обстріли, вона разом із дітьми спускалася до підвалу. Іноді там доводилося спати і по три ночі поспіль. Плакали, вони всі дуже плакали. Плакали, вони дуже плакали. У підвалі прокидалися, кричали: "Хочемо додому". Тобто таке, тяжко було. Вони не розуміли. Вони просилися на вулицю, а на вулиці то літак пролетить, то ще щось. Тобто вони постійно: "Додому, додому". Ось це все. Плакали дуже. Ти була в Маріуполі, так? Як там справи взагалі, от коли ти там була? Що було там? – Чому? – Там стріляли. – Я спала. – А подальші плани, які в тебе? Куди хочеш зараз? – В Одесу. Вилітом машина взорвалася. Була автівка, вибухнула. Таке було. Вікна повибували у сусідів. Там у під'їзді було холодно, без опалення. Якраз морози були і було десь 2 градуси у квартирі. Тобто діти мерзли. Сильно, дуже сильно. Подальші плани Наталії Жукової разом із малечою повернутися до рідної Одеси. Новини на Суспільному. Запоріжжя.